ما هي جنسيه ابو فله واسرار نجاح ابو فله هذه الامور كلها رح نتعرف عليها بحلقه ابو فله تحت المجهر لي أبو فلا تحت المجهر وبدي منكم حماسكم اليوم يكون مليون لانه الحل مولعه نار بس قبل بدي منكم خدمه صغيره كثير يعني اذا في مجال تعطونا لايك وتشتركوا بالقناه وتكتبوا لي كومنت هيك شجعني لحتى القناه تكبر وتصير طلع مصاري بقى وهلا خلونا نكمل حلقتنا موسيقى أعزائي المتابعين أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثانية من سلسلة كل المجهر كم مرة قلت لك يا حبيبي اسمها تحت المجهر تحت المجهر بهيدي السلسله رح نحكي عن شخصيات ناجحه ومتميزه وبالقسم الاول من حلقتنا بنحكي على اسباب نجاح وتميز الشخصيه وبالقسم الثاني من حلقتنا بنحكي طبعا على بعض الامور الشخصيه اللي بتعنيهم ليش بنحكي على اسباب نجاحهم بدايه لانه هيدي الامور بتفيدكن. اما امورهم الشخصيه فهي مجرد معلومات بنتعرف عليها هيك بسبب الفضول وبدي منكم تتعلموا وتدرسوا بقى بهالحياه انه تهتموا باموركم اولا بعدين تهتموا بامور الاخرين ما عم بمزح معك طول بالك لا تطلع برا الفيديو عن لازم نحن بأمورنا. يعني بنفسك اولا بعدين تهتم بأمور الاخرين لانه هذا شيء مو مهم اما حلقة اليوم فراح تكون عن ابو فله فيا ميت اهله وسهلا بابو فله ويا 1000 اهله وسهلا بمتابعين ابو فله اعطيكم الاسباب اللي خلت ابو فله شخص ناجح او الاسباب اللي خليته شخص ناجح تحديدا باليوتيوب لحتى انتو كمان تستفيدوا من خبرته لهذا الشخص لأنه ما شاء الله عنه خبرته واسعة جدا وإنسان عملاق بما يتعلق بالنجاح بعالم اليوتيوب. السبب الأول عزيزي المتابع خلينا مباشرة نبتدي مع الأمور المالية. في مبدأ بعالم الاستثمار اسمه الري انفست يعني إعادة الاستثمار. يعني مشروعك شو بيطلع أرباح؟ تأخذ هيدي الأرباح بترجع بتحطهم بمشروعك، بهي الطريقة بيكبر مشروعك وبتزيد ارباحك مع الوقت، طبعا هيدي الطريقة بحاجة انك انت تصبر لحتى توصل ويكبر مشروعك والى اخره من هذه الامور ما بدنا نفوت فيها، بس شو خص هيدا الامر بابو فلا؟ عزيزي المتابع ابو فلا هو ثاني شخص باليوتيوب بيعمل هيدي الطريقة من بعد مستر بيست، إذا ما بتعرف مين هو مستر بيست، هيدا الشخص حاليا عنده فوق ال 125 مليون مشترك على قناته الأساسية، على قناته الأساسية، يعني في قنوات أخرى عنده عليها 20 مليون و30 مليون صراحة ما بعرف العراق حتى ما خبص من كيسي بس انه يعني عنده عدد مشتركين ابدا لا يستهان به، هذا مستر بيست كان كل ما يطلع ارباح من قناته يرجع يحطهم بالقناه بفيديو واحد، لدرجه انه عمل بعض الفيديوهات كلفته مليون دولار 3 مليون دولار وفي فيديو كلفه حوالي 4 مليون دولار. ابو فلا عمل نفس الطريقه، كان شو يطلع ارباح من القناه خاصه باول كم سنه ويرجع يحطهم بقناته، بهالطريقه كبرت قناته وكبر مشروعه، استطاع انه يعمل نوعيه فيديوهات بحاجه الى تمويل ضخم جدا، وزع سيارات، وزع ايفون، وزع هدايا، اموال لإلكن لا طبعا، الشيء اللي ادى قناته تكبر بسرعه وتوصل لأكبر عدد من المشتركين وهذا الشيء بدل كمان على محبته لإلكن. السبب التاني لنجاح أبو فلا بكل بساطة إنه هو شخص عفوي جدا أمام الكاميرا، يعني بيكون على طبيعته، مشاعره كانت حقيقية قدام الكاميرا، بيضحك من قلبه قدام الكاميرا، وقليل بنشوف أبو فلا عم بمثل قدام الكاميرا. هذا الأمر بيوصل للمشاهدين، بيوصل للمتابعين، يعني إذا أنا هلا عم بتصنع قدام الكاميرا، أنت رح تحس وتعرف، وبالتالي لما يشوفوا الناس شخص صادق قدام الكاميرا وهل شخصيته طيبة ولطيفة؟ اكيد رح يعملوا اشتراك ولايك السبب الثالث لنجاح ابو فله عزيز المتابع انه هو شخص بيقول انك انت دائما جزء من نجاحه بالتالي خليكم تشعروا وكانه انتم جزء من نجاحه وتسعوا معه لحتى تكبروا القناه وتنشروا القناه لاصحابكم لحتى تشوفوا شو بده يعمل ابو فله بالمليون الجديد ودائما كان لكل ما يوصل له مليون جديد يقول لكم انتم سبب بعض الله يعني بيقولها وبيذكركم فيها انه انتم سبب نجاحه وبالتالي انت هيك بتشعر انه هيدا الانجاز ال مليون ال مليون ال وهلأ رايح على 30 إن شاء الله هيدا الأمر بخليك تشعر انك انت جزء من نجاح هيدي القناه وبالتالي تكون متحمس اكثر انك انت تنجح هيدي القناه وكانها هي مشروعك الخاص. والشيء الثاني اللي عمله ابو فلا انه كان كل ما طلع ارباح من القناه ووصل لمليون جديد كان يسعد نفسه يسعد اصدقائه اللي من حوله اهله يعمل مشروع خيري والشيء الثالث اللي كان يعمله انه يوزع هدايا لإلكن حتى دائما انتم تحسوا انكم جزء من هالنجاح وضروري ابو فلا يوصل للمليون اللي جاي حتى نحن نكون جزء من هيدا الانجاز ومن هيدا النجاح. السبب الرابع لنجاح ابو فلة انه أبو ابو فلا شخص بيعشق بحب عمله اضافة الى انه عنده شغف كثير كبير بالشيء اللي هو عم يعمله، بالتالي هيدا كان هو الدافع اللي بيخلي ابو فلا يعطي كل طاقته بهذا المجال حتى نشوف الانجازات اللي حققها بوقت قصير جدا، انتبهوا يا شباب مع انه ابو فلا لما بدأ بعمله كان بظروف صعبه جدا، فهو ما كان قادر يأمن تكاليف دراسته الجامعيه، بالرغم من ذلك كله ابو فلا لحق شغفه والشيء اللي هو بحب يعمله اللي هو صناعه المحتوى وشفنا هذا الشخص المبدع اليوم قدامنا سبب الخامس لنجاح ابو فله هو امر يعتبر حيله تسويقيه حيله نفسيه بعالم التسويق بيقول كسر الجليد مع الزبون، غالبا حصلت معكم هيدي الحيلة النفسية لما تفوت بدك تشتري امر معين وتلاقيه حاطين اذا بدك تعرف السعر تواصل معي على الخاص، هو بكل بساطة كان التاجر قادر انه يحط السعر على المنتج وخلص بيريح راسه وبدل ما يتواصل مع كل زبون لوحده، بس هيدي الحيلة بتقول لك اذا تواصلت مع الزبائن 50% رح تزيد فرصة أن يشتروا منك، مشان هي بيعملوا هيك معكم، في حالة ابو فلا وكل صناع المحتوى السلعة اللي عم يبيعوكم اياها هي هيدا الفيديو هو بأي طريقة بده يخليك تدخل لعنده لحتى تشوف الفيديو شو كان يعمل ابو فله كان يحط عناوين رنانة جدا انا بعدني متذكر انا متابع قديم كثير لأبو ابو فلا. بعدني بتذكر حلقة خطفت مزه بعالم جي تي اي 5 بالحياة الواقعيه اضافه الى بعض العناوين البراقه خلال العناوين البراقه ابو فله خبير بكتابه العناوين البراقه واختيار المواضيع اللي بتلفت النظر استطاع ابو فله انه يجذب الجمهور لعنده ليفوت يشوف شو القصه لما انت تدخل وتشوف طريقه عرض ابو فله الكوميديا لأبو فلا. روحه قدام الكاميرا مباشرة راح تنزل تضغط اشتراك ولايك. والفكرة الثانية عزيزي المتابع انه ابو فلا من خلال توزيعه للجوائز في كثير ناس قالت انه انا شو بخسر اذا اشتركت عند ابو فلا؟ بشترك ممكن يكون من الرابحين، مع انه فرصة ربحك ضئيلة جدا. مع هذا بتلاقي حالك فايت ومشترك عند ابو فلا، ما انت شو خسران، بس بالنهاية الا ما تفوت تحضر شي فيديو لابو فلا، على الأقل الفيديو اللي عم بيوزع فيه جوائز لتشوف إذا اسمك بين الرابحين، وبالتالي شوف طريقة أبو فلة ومحتوى أبو فلة وتنزل تضغط اشتراك ولايك، يلا. اوكي. Okay. اخر نقطة بدي اياكم تركزوا معي كتير منيح فيها لانها كتير مهمة، بيقول لك ابو فلا شخص بيقدم محتوى كوميدي، صح؟ صح، بس الكوميديا اللي بيقدمها ابو فلا هي وحدة من اذكى انواع الكوميديا بالعالم، بعلمك عزيزي المتابع، الشخص اللي بيقدر يضحك الجمهور هيدا اذكى انواع البشر، عن جد هيدي المعلومة حقيقية وفيكم ترجعوا لخبراء على علم النفس تشوفوا هيدي المعلومة، فالشخص اللي بيقدر يضحك الجمهور اللي من حوله هيدا شخص ذكي جدا، وفي نوع من انواع الكوميديا هو اذكى نوع، لما انت تسخر من نفسك. <تصفيق> أيه نعم والله عن خبرة لما تسخر من نفسك بهذه الطريقه ما حدا بيتاذى من الموجودين انت مش عم تسخر من حدا وانت حر عم تسخر من نفسك بالوقت نفسه بتفرج الاخرين اللي من حولك انك انت شخص ثقتك عاليه بنفسك انه انا لو سخرت من نفسي ما بتفرق معك هذا الشيء اللي عمله ابو فله لحتى يتعامل مع التعليقات السلبيه يا الله يا ابو فله شو ذكي عنجد ذكي حسن جاب التعليقات السلبيه يا ابو فله ما عنده شنب ما عنده وما هذا ابو فله اخذ هيدي التعليقات وعمل منه محتوى كوميدي على نفسه هيدا الشيء حبب العالم اكثر بابو فله وعن جد كان محتوى ضحك ونحن البشر بنحب هيدي الامور يعني بنحب الشخص اللي بيعمل كوميديا على نفسه ما تسالني ليش ما رح فصل لك اكثر من شغله وقت الحلقه عزيزي المتابع بعد بقول لك انه فينا نحكي كثير نقط بعض على اسباب نجاح ابو فله لأن عن جد لا تعد ولا تحصى فينا نقول الاراده القويه لحتى يضل مثابر لحتى يحقق استمراريه دائما عم ينزل فيديو رغم كل الظروف بغض النظر عن سنه 2022 اللي ابو فله اعتبر انه هو اثر فيها ومنزل بشكل كافي. بس أنا هلا هون بحب أقولكم إنه أبو فلة عمل إنجاز أكبر بكتير من إنه ينزل ثلاثة فيديو كل أسبوع. أبو فلة بسنة 2022 عمل إنجازات ما حدا عملها من قبله. إضافة إلى أنه أبو فلة شخص لطيف. إضافة إلى أنه أبو فلة شخص كريم متواضع عنده اتكال على الله يعني رائع جدا. وهون بحب وجه رسالة لكل صناع المحتوى. مو بس صناع المحتوى لكل الأشخاص الناجحين بالحياة. إذا ربنا رزقك وعطاك أعمال مثل ما عمل أبو فلة لأنه أعطانا درس بهيدا الأمر أبو إنه الامر، انه اذا الله رزقني بسعد نفسي حقي طبيعي، بس كمان بسعد اهلي واصدقائي وبعطي الاشخاص المحتاجين، فالحمد لله على وجود اشخاص مثل ابو فلة بعد بهيدي الحياه، وهلا خليني اخبركم القسم الثاني من حلقتنا برعايه المحقق كونان رح تكون، لحظه خليني أقلب بندريتا، نزل لي موسيقى كونان بالقسم الثاني من حلقتنا رح اخبركم شو هي جنسيه ابو فله الحقيقيه من خلال اني اعطيكم دليلين مستحيل حدا يقدر يكذبهم هودي دليلين قاطعين خلص هلا انا بدي سكر الملف وبدي اخبركم شو هي جنسيه ابو فله عزيزي المتابع اذا حضرت حلقه ابو فله لقاءه مع المبدع الرائع بين قوسين اللي كتير انا بحبه انس بوخش ببرنامج اي بي تقدر تشوف بكل بساطه انس عم بيقول له ابو فله انا بعرف جنسيتك هون ابو فله صدم أعرف جنسيتك ايوه تعرف جنسيتي كيف تعرف جنسيتي قال له بكل بساطه يا حسن في تقارير مكتوبه باللغه الانجليزيه بتقول شو هي جنسيتك بكل صراحه بالانجليزي كان مكتوب الجنسيه كذا كذا كذا انا هون فكرت انه ليش نحن ما بنشوف التقارير مصبوط باللغه الانجليزيه يعني من جنز ريكورد ما ابو فله اخذ جنس بيكتبوا شو هي جنسيته في كثير مجلات رح تكتب عن ابو فلا بعد ما عمل هيدي حمله التبرعات الكبيره وبكل بساطه بيقولوا شو هي جنسيته يا ترى هيدا هو الدليل لا رح اعطيكم دليل اخر طولوا بالكم بعد جيكم بالكلام بيقولوا انا هسه فله انا كنت بجامعة بوسطن بامريكا وكل اصدقائي كانوا من نفس الجنسية. كنت العب في فريق من هالجنسية، هم كلهم من هالجنسية الا انا. فمن خلال كلماتهم، من خلال بعض الكلمات اللي أنت بتقولها أنا قدرت أعرف أنت من أي جنسية. أنا قلت ها ها خلص هون اجى دور المحقق كولن. بدي بس روح شوف مين هن أصدقائه لأنس وبالتالي أتعرف على جنسيتهم بكون بكل بساطة قدرت أعرف شو هي جنسية أبو فلا، لأنه جنسيته نفس جنسية أصدقاء أنس مثل ما بيقول أنس. وبعد بحث طويل وعميق جدا بالانترنت قدرت لاقي بطاقه تهنئه من انس لأحد اصدقائه اسمه احمد الصومالي وسمي باحمد الصومالي لانه شخص من الصومال والتقارير اللي لقيتها واهم تقرير لقيته من مجله اسمها فوربس اذا ما بتعرف يعني مجله فوربس يا كبير مجله فوربس تكتب عن اثرياء العالم يعني هي قادره توصل لمعلومات بتتعلق ب ثروات اثرياء العالم هيدي مواضيع بتكون سريه مع هذا بتلاقي مجله فوربس قادر تلاقي هيدي المعلومات وتنشرها للناس فبيكتبوا بكل بساطه عن حمله ابو فله للتبرعات الخيريه ببدايه سنه 2022 وبيقولوا انه جنسيه ابو فله صومالي فيا اهلا وسهلا بابو فله الصوماري. وخليني أقول لك هون شغلة يا حسن أنت جنسيتك قبل ما تكون أي جنسية أخرى أنت جنسيتك النجاح أنت شخص ناجح أنت شخص عن جد نفخر أن يكون في متلك بعالم اليوتيوب العربي فشكرا لوجودك يا حسن وشكرا لكم يا متابعين الاعزاء وبتمنى انه لهون تكونوا حطيتوا لايك واشتركتوا بالقناه ويا ريت تكتبوا لي كومنت تشجعوني، يلا يا شباب مثل ما طلعتوا حسن وطلعتوا غيره طلعوني اللي انا كمان بظن اني بستاهل وان شاء الله أشوفكم بالحلقه الجايه وبعتذر اذا عيوني بلشوا يعملوا مشاكل بسبب الاضاءه، شوفكم بالحلقه الجايه ان شاء الله السلام عليكم